so <smart noise> <smart noise> Wah, hebatnya ada pelawan Shh, suara kau tu jangan kuat sangat Kenapa orang berdua serang kita orang? Kita orang sebenarnya tak nak buat apa benda ni Tapi terpaksa Hah, apa maksud kau? Besar gila dia ni Hah? orang berdua ni Iman tak boleh harap langsung Hush Siapa kau ni? Aku Maris Kenapa kau selamatkan aku? Da, jangan banyak tanya, kita okay. dah jumpa akhir lagi ni Oh, okey okey